Вітаю всіх глядачів нашого телеканалу. Знаєте, перше, що хочу відмітити, що дійсно 11 місяців війни, практично рік, коли країна знаходиться в своєму стані, і, безумовно, виникло одразу декілька складових цієї боротьби. Найбільш головна – це, безумовно, військова, тобто зброя. Але ми повинні розуміти, що не лише армія, не лише зброя зараз вирішують все на ці великі битви, тому що вона не концентрується суто на військовій складові, є ще щонайменше дві інші складові це економіка, тобто те, наскільки країна протримається і витримає, верніше, період військових дій. Друге це і розпрогресія, тобто це, наскільки можливо буде притягти до відповідальності всіх винних у цих злочинах. Якщо питання е, юриспруденції це радше на період по завершенню, коли все завершиться, і тоді будуть судові всі процеси, то економіка це не лише на те, що буде потім, тобто відновлення, а на те, що ми маємо зараз, тобто як країна може вистояти в тих умовах, в яких ми опинились, коли. Дуже багато опцій, які дозволяли функціонувати нашій державі, вони, якщо не пропинили існування, то були суттєво обмежені в реалізації своїх можливостей. І в цьому контексті, не менш важливо, ніж допомога зброєю, стала допомога грошим. І тут проявилось дійсно цей момент, по-перше, хто готовий допомагати Україні фінансово, на яких умовах це може бути, і взагалі чи бачать майбутнє у Україні? Ось давайте зараз зупинимося на всіх цих моментах. Перше, а що стосується допомоги Україні термінової негайної тобто, гроші, ось, якщо ми подивимося бюджет минулого року, тобто ці цифри, які у нас є, то дійсно, ми бачимо, що наші партнери забезпечили майже 37% наших видатків. До речі, в бюджеті 2023 року зовнішня допомога по плану повинна забезпечити ще більшу частину, 44%, тобто це чому це важливо, тому що країна вона функціонує попри війну завдяки тому, що у нас є ці партнери. Це не означає, що супер, партнери щось вирішують, Україна насамперед генерує гроші в одночас, якщо ось беремо дані Міністерства фінансів України як основне джерело. Дійсно, першим джерелом був Національний банк України, який забезпечив майже 12,5 мільярдів доларів до бюджету. Але другим джерелом були Сполучені Штати Америки, це 12 мільярдів. Тобто ми бачимо, що між першим і другим не така вже велика відмінність. Ще були Європейські Союзи, які минулого року забезпечив 8 мільярдів доларів. Там. Також ОВДП, облігації надвершення державного займу, тобто позики, там також 7,7 мільярдів. Тобто ось такі чотири основні джерела. Але крім них. Не слід забувати і міжнародні фінансові інституції. той же саме МВФ дав 2,7 мільярдів доларів, а ще й інші країни. І це країни, як безпосередньо члени Європейського Союзу, тобто ми кажемо про інституцію ЄС, але давайте не забувати, що є, наприклад, Німеччина яка також виділила Україні 1,6 мільярдів доларів, а є, наприклад, така країна, як Канада. Канада виділила, до речі, 1,9 мільярдів доларів. Це знаєте серед окремо взятих країн, тобто США на першому місці, на другому був все ж таки буде Канада. Тобто Канада навіть більше ніж Німеччина, проте знов ж таки Німеччина, вона ще складової є, тому думаю, кумулятивно все ж таки Німеччина більше, тим не менш. Ми бачимо, що ці країни, які вважаються країнами колективного заходу, вони допомагають нам чим допомагають утримати наш бюджет, але знов ж таки ось ми повертаємось до нещодавнього восьмого Ромштейну, і там було сказано про 54 країни, які прийняли в ньому участь. Це означає, що не лише країни цього колективного заходу, але і інші країни, які не, не прийняті відносно до колективного заходу, вони також приймають участь. Тобто, наприклад, та ж Японія, вона виділила майже 600 мільйонів доларів. Окей, Японію можна вважати країною близькою до а, західного світу. Але, знаєте, тут є інші країни, наприклад, Королівство Саудівська Аравія, яке виділило 400 мільйонів а, доларів. Є ще, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати, які також виділили 100 мільйонів доларів. Тобто ми розуміємо, що допомогу фінансову в Україні надають не лише країни Заходу, а дуже багато різних країн. Чому? Тому що, знаєте, Ще на початку війни була дуже гарна фраза від віце-прем'єр-міністра Канади Христини Фрілянд, яка сказала, що в історії світу було три моменти, коли добро зіткалося зі злом. Перше – це Сполучені Штати Америки, війна півночі та півдня. Друге – це, як вона сказала, небеса Британії, 1940 рік, тобто Друга світова війна. І третє – зараз як вона сказала це Київ чому тому що це був кінець лютого ну, тобто вона фактично підвела основну ідеологію чому країни допомагають Україні тому що вони вважають що зараз відбувається боротьба добра і зла Україна це добро отже якщо ви хочете бути на стороні добра ви повинні йому допомагати допомагати не лише сказав про цим зброєю але й грошима ось власна країна це і робить тому фактично завдяки у цій підтримці дуже багатьох країн світу, насамперед США та Європейського Союзу, але я також кажу, ми не повинні забувати і значну ну, кількість інших країн, як окремих членів ЄС, так і інших держав, які допомагають Україні. І це дало нам ці 11 місяців, ми їх вистояли, і це дозволить нам вистояти до перемоги у цій війні. Далі. Абсолютно логічне питання. Що вам дають гроші? Можливо, ви опиняєтесь в борговій Абсолютно логічно, тому що дійсно дуже багато грошей. Тепер давайте поговоримо про те, що це за гроші. І як їх треба повертати. Тому що от ідеологія того, що міжнародні фінанси заганяють нас в кабалу, вона існує дуже давно і постійно використовують, як в Україні, як, так, до речі, і поза Україною, скажімо так, антиглобалістичні сили, які... Коли кажуть, що Україна опиняється в Кабалі, взагалі-то навіть не читають умови оцих договорів, по яким дають країні гроші. Тобто, наприклад, ось як я казав, Сполучені Штати Америки 12 мільярдів доларів за минулий рік. До речі, в січні там також є певні суми, тобто я скажу, що вже рік почався і вже США допомагають. Але Сполучені Штати Америки, вони не дають кредиту, вони дають гранти. Гранти повертати не тр... треба. Це дуже важливо. Тобто ви отримали гроші, і вам не треба їх повертати. Тому те, що дають Сполучені Штати Америки, дякуємо їм дуже сильно, але це не означає, що їм треба ці гроші повернути. Вони, як зазначив президент під час свого виступу перед Конгресом США, інвестують у глобальну безпеку. Адже допомога Україні це інвестиція в глобальну безпеку. Далі. Європейський Союз. Європейський Союз складається з 27 держав-членів. Тому складніше приходити до єдиного рішення, і тому вони вирішили, що це будуть все ж таки не гранти, які не треба повертати, а це будуть кредити. А, але, но ж таки, чому я кажу про необхідність читати умови? Тому що ці кредити надаються на дуже значні періоди. Більше того, якщо до початку війни Європейський Союз давав кредити там максимум на 15 років, тобто, під час першого там року від, ну ще рік війни не пройшов під час 2022 року розмови шли про період там 25 років то ось е те що ми нова реалія з якою ми зіткнулись на початку 2023 року це кредит під сполучення від Європейського Союзу на 35 років це абсолютний рекорд як для України тобто нам дають ці гроші і ще хочу відмітити що коли нам дають кредит на 35 років то Скажімо так, це мається на увазі, що Європейський Союз вірить, що через 35 років Україна буде. Тобто в нас вірить. І взагалі, коли дають вам кредити, то сподівається, що ці ж гроші повернуться назад. Отже, сподівається, що ваша країна проіснує на той період, на який вам дали гроші. Отже, Європейський Союз чітко казує, що а ми віримо, що через 35 років Україна буде. Далі, сплати по цьому кредитних і відповідно до домовленості, досягнутих між Україною та Європейським Союзом, ці кошти треба буде повернути, верні, розпочати їх повернення у 2033 році, тобто 10 років. Це дуже значний привід. Коли Україна отримає можливість не лише виграти війну, але і відновитись, і відновитись настільки, що можна буде почати повернення цих грошей. Далі і оскільки Україна стратегічно планує бути членом Європейського Союзу, то в умови цього кредитного договору закладено те, що ці пільгові умови, створені для України, вони будуть в обмін на те, що Україна буде проводити реформи, які сприятимуть її членству в ЄС. Тобто мета Європейського Союзу – створити з України абсолютно органічного члена ЄС. Які ми сподіваюся і будемо. Більше того, я не хочу називати термінів, але ось все ж таки вірю, що це відбудеться не через 35 років, так, а набагато раніше. І тим не менше, ця умова закладена, що ви робите все можливе, щоб ваша країна була органічним членом ЄС, через це, по-перше, ви повертає, починаєте повертати гроші у 2033 році, а по-друге, відсотки по. Цим кредитам, до речі, незначні відсотки, їх будуть сплачувати країни-члени Європейського Союзу. Тобто, якщо ви не хочете сплачувати відсотки, будь ласка, робіть реформи, які зроблять з вас країну абсолютно органічну, члени Європейського Союзу, і ось тоді... У вас працює цей механізм, що вам відсотки не треба буде повертати, і виплати розпочнуться в 2033 році. Тобто, фактично, коли ми бачимо, от такі умови, ми розуміємо, що ніякої кабали немає. Те, про що дуже люблять казати окремі там, політики, любили казати. Тому кажу в минулому, бо це були про російські політики, які завжди створювали таку собі страшну картину, що ось Україну зараз захоплять інші країни. Вони і зараз про це говорять, але, по-перше, вони, вони мріють про те, щоб Росія захопила Україну, а не Захід. Так? І, тобто тут конкуренція є. А по-друге, дійсно, ось повертаюся до фрази, що вони не читали цю мову, тому що ці, якщо нормальна людина прочитає цю мову, зрозуміють, що тут нічого страшного немає. Тобто, коли ми це все бачимо, ми розуміємо, що ніяких, проблем нам не створюють частину начну цих гроші взагалі нам треба повертати іншу частину ми повернемо але через 10 років і взагалі на період це розпочнемо виплату через 10 років а весь період 35 років тобто дуже багато чого зміниться в тому періоду і Україна сама зможе генерувати ці гроші а якщо ми ще й реформи проведемо і які, скажімо так, просять наші партнери, то відсотки також змогли сплачувати по ним не будемо. Це дуже важливо і фактично це є відповідь всім тим, хто вважає, що якісь там, якась там кабала очікує Україну. Нічого не очікує, просто тому, що е, нам чітко сказали, що зробіть своє, зі своєю країною необхідні речі, щоб ви були в ЄС, зробіть ці реформи і ви зможете спокійно все вибухати. І ось можливо на завершення цього спічує що можу сказати: що одна значна кількість країн, яка допомагає Україні, тобто і, і США, і ЄС, і Канада, і Японія, і окремі члени ЄС, і країни, які взагалі-то не відносяться до Європейського континенту, наприклад, там Саукраїнська Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, і там Європейські, такі як, наприклад, Албанія, країни, чому вони всі допомагають? Тому що вони чітко визначили, що є добро, що є зло, і добро повинно перемогти. І тому всі вони хочуть долучитись до перемоги України. Це знаєте, є гінальний висновку про те, що якщо хочеш досягти успіху в якійсь справі, зроби всі якомога більше людей співучасниками цієї справи. І ось зараз по фінансовій допомозі Україні ми бачимо, скільки країн. Долучається до цього проекту перемога України проти Росії, і тому ця перемога обов'язково буде.